Co má se stát, to ti vážně povím rád, s tím se řesníkem nic nechci mít, už znám ho líp a vím, co má se stát. Mých těsivých snů v nich sám sebe vidím jak chystám ten půl teplé plát plát bude plát, plát, plat, plat, plát. Plát plát. Plát plát, plát, plát, plát, plát, plát, plát, plát, plát nechám. Sám svou paměť pak splat. Tak znovu. Tři, čtyři, a... Jsem na cestách tak dlouho a nedošel jsem nikam. Dny naději se mění v prach. Že v cele bývá tvrdá zem. To naučí podrazem. Pak toužíš mít za skřídla a přijde krach. Mou! teď mi zamkni net a nech vás ty svý divy se ty hajzle už srátně mě nebudeš víc pojďte si to dát mou kopku teď mi zamkni net, nech vás ty svý divy se ty hajzle už srát mě nebudeš víc.